મિત્રો મારું નામ યશ ઠાકર છે હું શ્રી રાંબા જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પોરવંદરમાં બી એડ 3 માં અભ્યાસ કરું છું આજે આપણે સીયુએસ થ્રી ઇન્કલુઝિવ એજ્યુકેશનમાં એકમ એક સમાવેશી શિક્ષણનો પરિચયમાં આગળ વધીશું સમાવેશી શિક્ષણના પરિચયમાં ચાર મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે જેમાંથી સૌથી પહેલો સમાવેશી શિક્ષણ અર્થ સંકલ્પના અને જરૂરિયાત બીજો મુદ્દો છે સમાવેશનનો ઇતિહાસ અલગપણાથી સમાવેશન તરફ નો બદલાવ સામાજિક સમાવેશન અર્થ સંકલ્પના અને જરૂરિયાત ચોથો મુદ્દો છે સમાવેશી શિક્ષણના સિદ્ધાંતો સુગમતા સમતા સુસંગતતા સહભાગીતા અને સશક્તિકરણ આજે આપણે સમાવેશી શિક્ષણના સિદ્ધાંતો માં આગળ વધીશું मुद्दों एक पॉइंट चार सामेशी शिक्षण न सिद्धांत सुगमता प्रिंसिपल ऑफ एक्सेबिलिटी क्षमता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी सुसंगतता प्रिंसिपल ऑफ रिल्स सहभागिता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पार्टिशीपेशन सशक्तिकरण न सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાવેશી શિક્ષણ અને અધ્યાપન એ અર્થપૂર્ણ સુસંગત અને બધાને સુગમ છે તેવા શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓને સામેલ કરવા માટે અધ્યાપન શાસ્ત્ર અભ્યાસક્રમ અને આકારણીની રચના એ વિતરણની રીતોનો સંદર્ભ આપે છે તે વિવિધતાના સ્ત્રોત તરીકે વ્યક્તિગત અને વ્યક્તિગત તફાવતના દ્રષ્ટિકોણને સ્વીકારે છે જે અન્યના જીવનને અને અધ્યયનની સમૃદ્ધિ કરી શકે છે સંશોધનો બતાવે છે કે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો વર્ગખંડો અને સમુદાયો માટે સમાવેશી શિક્ષણ કાર્ય કરે છે નાના ફેરફારો મોટા પરિવર્તનો તરફ દોરી જાય છે જે વર્ગખંડ અને શાળા પ્રણાલીને એક નવી લહેર લાવી શકે જોકે સમાવેશનની જુદી જુદી સમજૂતીઓનો અર્થ એ છે કે કેટલાક શિક્ષકો નવી પહેલને અમલમાં મૂકવા માટે સંઘર્ષ કરતા હોય છે સમાવેશન એટલે યોગ્ય પર્યાવરણ પ્રદાન કરવું અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવું જેમાં પૃષ્ઠભૂમિ ઓળખ અથવા અન્ય સામાજિક લાક્ષણિકતાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના દરેક મૂલ્ય અને આદર સફળ થવા માટે સખત મહેનત કરવાની સમાન તક પ્રાપ્ત થાય અધ્યયન અને અધ્યાપનના દ્રષ્ટિકોણથી અભ્યાસક્રમમાં આયોજન કરવાની જરૂર છે જે અધ્યાપન વ્યવહારમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે સમાવેશી અધ્યયન जुकेशन सामवेशी रचना व्याख्या करे आ एक एवं रचना भाषा संस्कृति જાતિ વય અને માનવ તફાવતના અન્ય સ્વરૂપોને સંદર્ભમાં માનવ વિવિધતાની સંપૂર્ણ શ્રેણીને ધ્યાન મળે છે વિકલાંગતા એ ઉપયોગ અને પ્રણાલી અથવા પર્યાવરણની જરૂરિયાતો અને પસંદગીઓ વચ્ચે મેળ સંપાદિત કરતી નથી તેથી સુગમતા એ દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાતો અને પસંદગીઓના સમાયોજન માટે પ્રણાલી અથવા પર્યાવરણની ક્ષમતા છે સુગમતા એક્સેસિબિલિટીમાં મહત્તમ પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા માટે રચનાત્મક પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે સમાવેશ એટલે દરેક શક્ય હોય ત્યાં સુધી સમાન પહોંચ અને તકો ઉપલબ્ધ કરવાના છે શિક્ષણમાં સુગમતા એટલે તે અવરોધોને ઘટાડવા અને તેને દૂર કરવાનો સમાવેશ કરે છે જે નીચેના ઘટકોમાં જોવા મળે છે પરંપરાગત અને ડિજિટલ શૈક્ષણિક સામગ્રીઓ અધ્યાપન અને અધ્યયનની પ્રવૃત્તિઓ કસોટીઓ આકારણીઓ અને મૂલ્યાંકનો સુગમતા એ કોઈ પણ એવા બિનજરૂરી અવરોધોની રચના કરવા વિશે જણાવે છે જે વ્યક્તિને રોજિંદા જીવનની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે વર્ષ 2018 માં અઢારમાં રજૂ કરવામાં આવેલા નિયમોનો અર્થ એ છે કે જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓએ સુગમતાના કેટલાક માપદંડોને પૂરા પાડવા એ કાનૂની જરૂરિયાત છે વિકલાંગતાનું સામાજિક પ્રતિમાન સૂચવે છે કે સમાજ અથવા વાતાવરણ વ્યક્તિને વિકલાંગ બનાવે છે નહીં કે તેમની ક્ષતિ અથવા તફાવતને કારણે તે વ્યક્તિ વિકલાંગ બને છે ઉદાહરણ તરીકે વિડીયો ઉપર કેપ્શન ના આપવું એ ઘોઘાટવાળા વાતાવરણમાં જોતા કોઈ પણ ગેરલાભ કરશે પરંતુ કેપ્શનનો અભાવ શ્રવણમંદો અને સાંભળવામાં મુશ્કેલી હોય તેવા વ્યક્તિઓને દરેક સમયે ગેરલાભ આપે છે સુગમ્ય જગ્યાઓ ખાતરી કરો કે દરેક વર્ગખંડ કે જેની જરૂરિયાતો હોય તે વ્હીલચેર અને હલનચલનના સાધનોનો ઉપયોગ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સુગમ્ય કે સુલભ હોય અન્ય હલનચલનના મુદ્દાઓ પણ ધ્યાનમાં લો દાખલા તરીકે ઢાળવાળી જગ્યાનો ઢોળાવ બેસવાની સુગમતા ગંતવ્ય સ્થળની પાર્કિંગનું અંતર ભારે દરવાજા વગેરે સુગમ્ય સંસ્થા તે છે જે બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વતંત્રતા આવે ઉત્પાદકતા વધારે આધારનો ખર્ચ ઘટાડે સામેલગીરી જાળવણી અને સિદ્ધિમાં સુધારો કરે સાચી સુગમતાનું નિર્માણ કરતી વખતે કેટલાક પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ જે નીચેની વ્યાખ્યામાં સમાવિષ્ટ છે પરંતુ મર્યાદિત નથી ભાષા ક્ષમતાની ધારણાઓ પર ચાલતી ભાષાને ટાળો જેમકે મારે દરેકને હવે ઉભા રાખવાની જરૂર છે તેના બદલે જો તમે સક્ષમ હો તો કૃપા કરીને મારી સાથે ઉભા રહો એવી ભાષાનો પ્રયાસ કરો બીજું છે લાઇટિંગ અમુક પ્રકારના પ્રકાશ કેટલીક વિકલાંગતાઓને ઉત્તેજિત કરી શકે છે જેમ કે આંચકીઓનો વિકાર તેથી ફ્લોરસન્ટ લાઇટિંગ સ્ટ્રોબ લાઇટ્સ અને ફ્લેશ ફોટાઓનો ઉપયોગ ટાળવો મહત્વપૂર્ણ છે ત્રીજું છે વિશ્રામ ખંડો એવા વિશ્રામ ખંડો હોવા જોઈએ કે જે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ સુલભ અને પ્રારૂપ ઉપયોગ માટે દ્રશ્ય અને બિન દ્રશ્ય એમ બંને વસ્તુ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ ઇન્ટરપ્રિટેશન ખાસ કરીને કોઈ કાર્યક્રમમાં શ્રવણમંદ વ્યક્તિઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારતીય સાંકેતિક ભાષા ઇન્ડિયન સાઇન લેંગ્વેજમાં ઇન્ટરપ્રિટેશન અને કોમ્યુનિકેશન એક્સેસ રિયલ ટાઇમ ટ્રાન્સલેશન કેપ્શન ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ જેનું પૂર્વ આયોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે જોકે આ સૂચિ વ્યાપક છે તે સુગમતાની ખાતરી કરવા માટે દરેક વ્યૂહરચનાને આવરી લેતી નથી એવું બહુ ઓછા સમય માટે બનશે કે સુગમતા એકદમ સંપૂર્ણ સ્વરૂપે હોય તેથી તમામ સંભવિત અવરોધો વિશે પારદર્શિતા રાખવી અને નવી સુગમતાની આવશ્યકતાઓને ધ્યાન પર લાવવામાં આવે ત્યારે લવચિક રહેવું એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અલગ જગ્યાઓ સંવેદનાત્મક આવશ્યકતાઓ વાળા વ્યક્તિઓ માટે શાંત સ્થળની સુગમતા એ સમાવેશનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્વરૂપ છે પરિવહન વિકલ્પો પ્રદાન કરી ઘરે જ અધ્યાપન આપવું ખૂબ જ મહત્વનું છે લેખિત સામગ્રી તે મહત્વપૂર્ણ છે કે બધી લેખિત સામગ્રી સુલભ કે સુગમ સ્વરૂપમાં પ્રદાન કરવામાં આવે બીજો સિદ્ધાંત છે જોડાયેલી હોય છે ખાસ કરીને પ્રારંભિક શિક્ષણમાં બાળકના ભાવિને આકાર આપવાની શક્તિ હોય છે અને તેમના માટે વધુ સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે તે વધુ સારું છે આ કારણોસર શિક્ષકોએ નાની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં સફળતા મેળવવામાં વચ્ચે આવતા કોઈ પણ અવરોધોને દૂર કરવા ખૂબ જ મહત્વનું છે તે માટેની ચાવી એ ક્ષમતા છે ક્ષમતા એટલે ગરીબી અથવા મર્યાદિત પરિવહન જેવા સંભવિત અવરોધોને સંબોધતા વિદ્યાર્થીઓને વ્યક્તિગત ટેકો આપવાનો અર્થ ગર્ભ વોરલ 2016 માં પોતાના પોતાના સંશોધનમાં એવું તારણ આપે છે કે સત્તાણું ટકા શિક્ષકો સહમત છે કે સમતા મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ ઘણા શિક્ષકો પોતાના વર્ગખંડોમાં તેના માટે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવું તે જાણતા નથી પરંતુ એકવાર તે શિક્ષકો શાળાઓમાં ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની યોગ્ય વ્યૂહરચનાઓ શીખી જાય પછી તેઓ ખાતરી કરી શકે છે કે दर विद्यार्थी क्षमता सुधी तयार World Health Organization वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्लू एचओ एवं व्याख्या आपता ज्ञावे कि सामजिक क्षमता एटलेकों जूथों में टाड़ी शक अथवा उपचारात्मक तफावतनी गैरहजरी क्षमता सामेंता સમાનતાને પ્રાધાન્ય આપતી શાળાઓ તેમના વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે અને તેમના વિશિષ્ટ પડકારોને દૂર કરવા સંસાધનો પ્રદાન કરે છે ટૂંકમાં ક્ષમતા એટલે અનુકૂલનશીલ વ્યક્તિ કેન્દ્રિત અને વ્યાજબી रेस मैटर्स इस्टिट्यूट कहे कि क्षमता हासिल करने मार्ग दरक साथ सामन रीते वर्ते तो ते पूर्ण थे नहीं परंतु दरेकनी सन रूपे अथवा संजोगों प्रमाण न्यायपूर्वक वर्तन कर क्षमता प्राप्त होते क्षमता ए वु विचारशील है जयरे सखत मेहनत करे तरह त नुकसान ने दूर करारी है जयरे स सनता एक प्रशंसनीय लक्ष्य है जो असरकारक परिणाम शाला क्षमता तरफ बदलो प्रयास करेट टीचर्स प्रिंसिपल अहवा मा मुजब शालाओ क्षमता अवरोधो नीचे मुजब पारिवारिक संकट मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नों आरोग्य संभाल अभाव भूखिया शाला में आव બેઘર અથવા અસ્થાયી આશ્રમમાં રહેવું હજી અંગ્રેજી રહ્યા હોય વર્ગખંડમાં ક્ષમતાને અવરોધતા પડકારોને ઓળખવા અને તેનું નિરાકરણ લાવવું એ પ્રથમ પગથિયું છે કોઈ પણ મુદ્દાઓનું વિશ્લેષણ કરવાનો પ્રયાસ કરો કે જે તમારા વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં સફળ થવામાં અવરોધરૂપ બની રહ્યા છે કદાચ તમે ઓછી આવક ધરાવતા સમુદાયમાં અથવા તમારા વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષા શીખનાર છે તેને ભણાવશો વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત આવશ્યકતાઓનું મૂલ્યાંકન કરીને તમે તેમને શૈક્ષણિક સિદ્ધિ માટે જરૂરી સહાય પૂરી પાડો તો તમે ક્ષમતાની ખૂબ નજીક છો સારાંશ રૂપે શિક્ષણમાં સમતા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના કેટલાક પરીક્ષામાં ઉચ્ચ ગુણાંક સારું સ્વાસ્થ્ય મજબૂત સામાજિક વાતાવરણ લાંબુ જીવન આર્થિક વૃદ્ધિ ક્ષમતા અને સમાનતા વચ્ચેના તફાવતને સમાવેશી વર્ગખંડ બનાવવાનું પ્રથમ પગથિયું છે જ્યાં દરેક બાળક સફળ થઈ શકે ત્યાંથી શિક્ષક સંઘર્ષ કરતા વિદ્યાર્થીઓને અવરોધતા પડકારોને સારી રીતે નિવારવા માટે પગલા લઈ શકે છે તમારા વર્ગખંડમાં ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને દરેક વિદ્યાર્થીને સફળ થવા માટે નીચેની પાંચ ટીપ્સ ધ્યાન મળ્યું याद रखो कि दरेक बाड़क विविधता भरेलू हो जरूरिया अन्य हो विद्यार्थी हो जो पड़कारों सामना करे मूल्यांकन करो जो जरूरी हो तो टेको अथवा संसाधन ने प्रदान करो तरह वर्खंड वातावरण एवं बनाव कि ज्यादा दरक विद्यार्थी एवं लगे कि तेई सा समझे तक अयोग्यता बोलवा प्रोत्साहित करो जो घर अथवा वर्ग खंड मुश्किल क्षमता साथ संकड़ेला पड़कारों दूर करने माता पिता की शामिलगिरी एक खास कर मदद करना रीत है माता पिता मुक्त प्रत्यायन करो અને તેમને તેમના બાળકના શિક્ષણમાં સામેલ કરવા માટે સ્વયંસેવક અથવા શાળાના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો શાળાના સભ્યો માટે શાળામાં ક્ષમતા પ્રશિક્ષણ પ્રદાન કરો કે જેથી શિક્ષકો જાણે કે સામાન્ય અવરોધોને કેવી રીતે હલ કરવો જોઈએ વિવિધતા અને સમાવેશનની પ્રવૃત્તિઓ તેમજ તમારી શાળાના અભ્યાસક્રમમાં પૂર્વગ્રહ સામેના પાઠો ઉમેરો જેથી દરેક વિદ્યાર્થીને એવું લાગે કે બધું તેમના માટે જ છે ત્રીજો સિદ્ધાંત સુસંગતતાનો સિદ્ધાંત પ્રિન્સિપલ ઓફ રિલેવન્સ સમાવેશી શિક્ષણ એ છે જે નિયમિત વર્ગખંડોમાં વિદ્યાર્થીઓને શક્ય તેટલી હદ સુધી બિનવિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભણાવવું આવા બાળકોને ઓર્થોપેડિક બૌદ્ધિક ભાવનાત્મક દ્રશ્ય મુશ્કેલી અથવા સમાવેશી શિક્ષણ વિશિષ્ટ વિદ્યાર્થીઓની વસ્તીના તે વર્ગ સાથે સારી રીતે કામગીરી બજાવી શકે છે જેની વિકલાંગતા વર્ગખંડની ગોઠવણી સાથે સુસંગત છે અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને શાળા પછીના જીવન માટે સામાજિક રીતે વધુ સારી રીતે તૈયાર કરવા માટે હોય છે જે વિકલાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓની વધુ વધુ સમજવામાં સમજ મેળવવા માટે શાળાના અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ મદદ મળી શકે સુસંગતતા એટલે સુસંગતતા એટલે જે કંઈ કરવામાં આવી રહ્યું છે અથવા જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તેમના માટે તે કેટલું યોગ્ય છે જે થઈ રહ્યું છે અથવા જેની વાત કરવામાં આવી રહી છે તેની સંબંધિતતા કે ઉપયોગિતાનું પ્રમાણ ઉપયોગકર્તાની જરૂરિયાતોને સંતોષતી સામગ્રીને પુનઃ પ્રાપ્તિ કરવાની ક્ષમતા સુસંગતતા એક વિષય સાથે જોડવામાં આવે તેવી સંકલ્પના છે જે પ્રથમ વિષયને ધ્યાનમાં લેતી વખતે બીજા વિષયને ધ્યાનમાં લેવા માટે ઉપયોગી બનાવે છે સુસંગતતાને સંદર્ભે ओजो जी, 2010 ए विद्यार्थी ने शाला समुदाय सक्रिय सभ्य बना पीने सामजिक योग्यता प्राप्त कर सहायक शाला समुदाय बनाव जैसे शिक्षण भागीदारी अवरोधो ने ओख અને ઘટાડવામાં સક્ષમ બને વધુ સારી વધુ સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ શિક્ષિત કરવા સફળ શિક્ષણ અને સામાજિક અનુભવની ખાતરી કરાવો અત્યાર સુધી બહિષ્કૃત કરવામાં આવેલા અને એકાંતમાં રહેલા બાળકોને સશક્તિકરણ આપવું વિદ્યાર્થીઓને તેમની શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાઓ માટે મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણમાં ભાગ લેવા માટે સક્ષમ બનાવો વિવિધ જરૂરિયાતોને પ્રતિસાદ આપી શકે તેવી સમાવેશી શાળાઓનું નિર્માણ કરવું વર્ગખંડમાં વિવિધ શિક્ષણની જરૂરિયાતો માટે કલ્પનાશીલ રૂપે હાજરી આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના પરિણામોમાં સુધારા સુનિશ્ચિત કરવા વિવિધતાને સમજવા માટે ન્યૂનતમ નમૂના રૂપ એકમ નો વિકાસ કરવો જોઈએ શિક્ષકોએ તેના વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો જાણવી જોઈએ જેવી કે તેની પોશાક પહેરવાની રીત તે શું ખાય છે શું પીવે છે તેની અનૌપચારિક ચર્ચાઓ અને તે સમાજ અને વિદ્યાર્થી સાથે અસર પડે છે વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાત થી અજ્ઞાત તરફ સરળથી જટિલ તરફ મૂર્ત થી અમૂર્ત તરફ સામાન્ય થી વિશિષ્ટ તરફ અને પ્રાયોગિક થી સૈદ્ધાંતિક તરફ શીખે છે समग्र विश्व में विशिष्ट जरूरिया धरावता विद्यार्थी कुल शैक्षणिक विकासतता ने कारण समावेशी शिक्षण विकास तरफ एक नव वर्लन विकलांग विद्यार्थी सामवेशी शिक्षण लक्ष्य है नमस्कार બીજા ત્રણ સિદ્ધાંતો વિશેના મૂળભૂત માનવાધિકાર ને માન્યતા આપે છે જેમાં તેમની વય જાતિ ગરીબી અથવા ક્ષતિને ધ્યાનમાં લીધા વગર તેમના આરોગ્યની સંભાળ શિક્ષણ સામાજિક સુરક્ષા અને સમુદાયની સહભાગીતાના અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે દુર્ભાગ્યવશ વિકલાંગતા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભેદભાવ અપ્રાપ્યતા અથવા જોગવાઈના અભાવના કારણે રોજગાર આરોગ્ય સંભાળ અને અન્ય સેવાઓથી બહિષ્કૃત રાખવામાં આવ્યા છે આ તમામ મૂળભૂત માનવાધિકારને ધ્યાનમાં રાખીને સમાવેશક અને સહભાગીતાના સિદ્ધાંત છે સંપૂર્ણ અને અસરકારક સમાવેશન અને સહભાગીનો અર્થ એ છે કે સમાજના વિકલાંગ બાળકો સહિતના તમામ વ્યક્તિઓને જીવનના તમામ પાસાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લેવા સક્ષમ બનાવવા માટે સંગઠિત છે સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો સમાવેશન એટલે અવરોધોને દૂર કરવા સમાવેશન વિકલાંગ બાળકોને તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં અન્ય બાળકોની જેમ સમાન રીતે ભાગ લેવા અને સમાન મૂલ્યવાન સભ્યો તરીકે સ્વીકારે બાળકોની સહભાગીતાને સમર્થન આપે છે સહભાગીતામાં વિકલાંગ વ્યક્તિ કે બાળકને કોઈ પણ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં તેમને અપૂર્ણ ભાગીદાર તેમના અભિપ્રાય ને આપીને તક તેમના અભિપ્રાય ને સાંભળવાની તક અને ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ તેમના અધિકારોને પ્રાપ્ત કરવાની તેમની ક્ષમતાને પૂર્ણ કરવાની તેમના આત્મવિશ્વાસ અને સંબંધોને સુધારવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે સમાવેશી સમાજ વધુ અસરકારક અને સ્પષ્ટ બને છે જે વધુ અસરકારક ઉકેલો માટે તક આપે છે બાળકો એકબીજા પાસેથી શીખે છે મુખ્ય પ્રવાહ ને પ્રવૃત્તિઓમાં વિકલાંગ બાળકોને સામેલ કરીને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 લાગણીનો પ્રતિકાર કરવાના સાધન તરીકે સશક્તિકરણના સિદ્ધાંતને જુએ છે સશક્તિકરણ એ પસંદગી નો પ્રભાવ અને નિયંત્રણનું એક સ્તર છે માનસિક સ્વાસ્થ્યની સેવાનો ઉપયોગ કરી જ્યાં વ્યક્તિ તેમની લાગણીઓ અને તેઓ શું ઈચ્છે છે તે અંગે સ્વતંત્ર રીતે ચર્ચા કરવાની તક આપવામાં શક્તિ અને ક્ષમતા પર કેન્દ્રિત કરવું વિના બાળકો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે વિશ્વના તમામ બાળકોને વિવિધ કાયદા દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે વિશ્વભરના મોટા ભાગના દેશો શિક્ષણ મૂળભૂત અધિકારની સાથે ભેદભાવ કરવો ન જોઈએ શિક્ષણને ઘણી વાર સફળતાની ચાવી તેમજ સમાજ માટે સશક્તિકરણના સાધન તરીકે ગણવામાં આવે છે તેમજ શિક્ષણના બાળકો જેમણે શિક્ષણની સુગમતા નકારી છે તે વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો છે આ વિકલાંગતાઓને શારીરિક માનસિક નાનાત્મક બૌદ્ધિક વિકાસલક્ષી વિકૃતિઓ સાથે પસંદગી માટે ઘણા વિકલ્પો આપવા જોઈએ અને તેમાંથી તેમને પસંદગી કરવાની સ્વતંત્રતા પણ આપવી જોઈએ વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને અધ્યર પ્રક્રિયાના એક ભાગ તરીકે સાંભળો જેથી તેમને પોતાના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થીઓને કાર્ય કરવા આપો ભલે તેઓ જેથી વિદ્યાર્થીઓ કાર્ય કરવાની કુશળતાની સાથે તેમાં રહેલા જોખમોને અનુભવ કરે અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે દરેક વિદ્યાર્થીને સપના જોવા માટે ક્ષમતા અને તક તેથી પોતાના મનપસંદ કાર્ય કાર્યત્મક અને ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રેરણા જેથી શિક્ષકોએ પોતાના વર્ગખંડના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ સકારાત્મક વાતાવરણ આપવું જોઈએ તેમની સાથે શિક્ષકો અને વર્ગખંડના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ सकारात्मक व्यवहार करविधता समूहता स्वरूप ने समझाया विना समस्याजनक समझा नहीं परंतु एक समृद्ध शैक्षणिक संसाधन त्यारम संसाधन शिक्षण शिक्षण वंचित न रहे अध्ययन अनुभों की रचना लवचिक बना समावेशी शिक्षण विद्यार्थियों ने समक्ष बहुविधिक અભ્યાસક્રમ વિવિધતાને ધ્યાનમાં લોયન અને અધ્યાપનના સંસાધનો અને પ્રવૃત્તિઓ વિશાળ સમુદાયની વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરવી જોઈએ જેથી સમાજી શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ અધ્યાપનની પ્રવૃત્તિઓ અને સંસાધનો વિદ્યાર્થીઓને આવશ્યક જરૂરિયાતો આવડતોનો વિકાસ કરવો જોઈએ જેથી ધ્યાન અને અધ્યાપન પ્રવૃત્તિઓ સંશોધન માળખાની રચના યોગ્ય રીતે થવી જોઈએ સમુદાય અને અન્ય કર્મચારીઓ દ્વારા સ્વાગત અને સન્માન કરી જીવન અધ્યક્ષની રચના કરવી છે કારણ કે જ્યારે વર્ગખંડના પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીનું સ્વાગત અને સન્માન સ્વીકાર કરશે ત્યારે ખરા અર્થમાં સમાવેશી શિક્ષણ સફળ બનશે અસરકારક રીતે પ્રતિસાદ આપો અસરકારક પ્રતિસાદ એ વિદ્યાર્થીઓના કાર્ય પર રક્તિ છે તથા તેઓને યોગ્ય પ્રોત્સાહન પણ મળે છે અંતમાં મહાવરાનું ચિંતન અને મૂલ્યાંકન કરો ચિંતનાત્મક મહાવરો કે શિક્ષકને તે મદદ કરે છે કે જ્યાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ વંચિત રાખવા અથવા અને ક્ષમતા સહભાગીતા સશક્તિકરણ અને સુસંગતતા એ સમાવેશી શિક્ષણ માટેની શરતો છે જે પરસ્પર આધારિત છે સમાવેશ એ શિક્ષણને સમાન ક્ષમતા સુગમતા પ્રદાન કરવા માટેનું એક સાધન છે બધા માટે શિક્ષણની ઘોષણા જે દરેક બાળકના શિક્ષણના અધિકારને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે જ્યારે શિક્ષણમાં સમાનતા ક્ષમતા અને સુલભતા હોય શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સમાવિષ્ટ સુવિધાઓ શબ્દો તેમજ શિક્ષણ માટે એક માળખું ગોઠવવું આવશ્યક છે thank you